מה שימא קורה אני מחל זה ציwan חוטי, זה הסרטונים זה מقدس לתחורות של Ashley שזו תaida בילוי ב make up, וlekim. היום אני אAPER ציwan זה חלק מהתחורות. סופר בסרטונים של Ashley וAmmon Ammonzman. אני רציתי כל הסרטונים שלה. וכן, היא מהפרט מקצועית, אז לגמרי כדאי לכם לבדוק אותה אני אשים לכם קישור למטה בקופסת המידע בוא נתחיל בעצם פה יש לי את כל האיפור שאני אשתמש בו ופה כל המברשות והכל יש לסיוון שפתיים יבשות אז נשים לך כאילו... זה שפתון של לייף אז נשים לטיפה מהשפתון, ש... הם לא היו יבשות, הקבלו טיפה לחוט אין לי קונסילר, אז אני אשתמש במקום זה במייקאפ עכשיו בילה שהיא רק בת 12 והאור שלה מאוד צעיר אז היא לא צריכה מייקאפ יש לה מושלם, מה שלי לא היה בגילה הלוואי והיה לי המייקאפ הזה זה של קולרמאץ אני אשים רק במקום אחד שיש לה טיפה איזה פצע אחד קטן אני אוהבת למרוח makeup עם אצבעות. זה פудר אני קבעה זה זה של מадינה מילANO. <אח> כן. שזיהר עבור על הכל. זה מברשת של elf. זה מברשת professional total face brush. لكل הפנים שלנו. <אח> יש לי פה תצלית קרם אמידה במים. F S אחד צבע חום כזה. מאוד יפה. זה של ביוטיקר, ואני מאוד אוהבת את זה בתור פריימר, בתור צלנית רגילה זה לא עמיד, כאילו זה לא נשאר הרבה זמן, אבל בתור פריימר זה ממש ממש טוב, טוב. ובעין השנייה אני סיוון כי לא מתאפרת ביום יום אני לפעמים, ממש לפעמים, לאירועים, אבל בצורה מאוד טבעית. היום אני אאפר אותה קצת יותר, כי זה בשביל זכרות ואני רוצה שזה יהיה בולט טיפה אני אשתמש בפלטה של קרלין זה מספר 38, יש פה כל מיני צלליות כן. אז אני אקח את הצבע שדומה לצללית קרם זה צבע חום כזה, זה מברשת של ביוטי קר, C135 אז בואו ניקח ונעשים ו כמו שאמרתי, מאוד טבעי וגם מחמילה לא חשבתי שזה כל כך יחמילה על כל האף-אף שלה אני אקח עוד מברשת מברשת תשטוש זה של גם ביוטי קר K21 ואני אקח את צללית החומה יותר חומה קיאלה כזאת ואני אשים לה את זה בצד בשקע נראה לי קוראים לזה נותן יותר עומק מברשת גם של ביוטי קאר S232 ואני אשים לה טיפה לבן בתחילת העין את זה עצמיניים יופי שווה טיפה יאיר לה את זה אני יותר טובה בלאפר את עצמי מאשר אחרים אז לי יש פה עיפרון לבן אני לא רוצה לתת לה מראה דרמטי כי היא מאוד צעירה. אז אה, אני אה, בעצם אשים לה עיפרון לבן שזה יאיר לה את הפנים וזה יעשה שליה כאילו היא הרע. אז בואו וגם זה של ביוטי קאר אייליינר של פרו ביוטי בצד שני, אני תמיד רואה בצד השני uh, בוא נתפלל וואי oh, איך אני עושה את זה אני צריכה לתקן, אז אני אקח קטן כי פה, אני אתקן, גם בסרטון של אשלי אז קימא עשתה טיפה על האף אז לא משנה אני אתעקן את זה נראה לי שקימא עשתה יותר טוב ממני אני לא, לא טובה בזה עכשיו אני אשים לך מסקרה של ג'ייד אני במקרה שמה לב שכל המוצרים כאן לא נוסעו על בעלי חיים אה, אני לא רוצה שהריסים שלה יהיו גדולות מדי אז זאת מסקרה מאוד עדינה הם הכל יגדילו את יעשו את הריסים גדולים ויעשו את הריסים יותר צבע שחור אה יופי, אתם כל עוד והנה, נראה לי שאם העיניים סיימנו אז בואו נשרק לטיפה את הגבות עם איפרון מקצועי <laughs> של ביוטי קייאל רק שסתם שיהיו מסורקות כאלה עכשיו אני אשתמש בברונזר של איך לא ביוטי קייאל זה מברשת של ביוטי קייאל ו-C313 אז אני רוצה לעשות לה הצללה אבל מאוד טבעית שזו טיפה שישבפ לה את האור למרות שסיוון יש לה אור שזוף הלוואי זה היה לי צבע אור יופי טיפה למעלה, פה בחלק הזה זה דרך אגב ברונזה במספר אה, 0.1 כן. עכשיו אני אשים, אה, בעודם, שזה בצבע קוראלי ורד-רד כזה זה של NYC, וזה 425 The Red Hotz אה, יש בצלת שאני גם אדום, אבל אנחנו נשתמש רק בה אז כן, אני אשים לה טיפה כן, זה, זה בישראל NY... NYC, אז זה מי, ב... ו-Soft Kiss, צבע ורד-רד, אבל זה יוצא על השפתיים שקוף זה של ה-Line אז זה מאוד טבעי ויפה אז כן, אני אשים לה את זה אתה עשי ככה? מצוין עם מברשת, ביוטיקר, נשים את הסומק, את צבע קורלי כזה כדי שוייתים לשפתיים אז נשים met וזהו, עכשיו אני אראה לכם את איך זה בעצם יצא, תקראו. אז הנה בעצם תחייכי, יופי את העצמינאים. והנה הלוק כשעיניים של הסגורות והשפתיים ומה שיש על הלחיים רואים אה, כאן במצלמה לא רואים. כבה שנייתי מאה סרטון. בסדר? אז אה, אני שולחת לכם את כל הקישורים להתחרוות ול הלא של איך שלי אז בא